بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بیلائکن بھی دبا دیں دوستو آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے یو وائی ٹی اسٹوڈیو ایپ کو کمپلیٹ اسٹڈی کرنا ہے اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو بغیر اسکنگ کے دیکھیں تاکہ آپ کو آگے چینل ہینڈل کرنا آسان ہو تو دوستوں اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں ایپ وائٹی ٹی اسٹوڈیو اور یوٹیوب یہ دونوں ایپ آپ اپ ٹو رکھیں کہ آپ کو کم از کم ہفتے میں چیک کیا کریں کہ یہ اپ ڈیٹ وغیرہ کوئی آئے ہو تو اگر یہ اپ ڈیٹیڈ نہ ہو تو آپ نیو نیو فیچر سے آپ کو جو ہے پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی تو چلتے ہیں وائٹی ٹی اسٹوڈیو ایپ میں آپ اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا تو پلے سٹور میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وائٹ اسٹوڈیو میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس سامنے ایسا ایک انٹرفیس یا پیج اوپن ہو جاتا ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیش بورڈ کانٹینٹ انالیٹکس کمنٹس وغیرہ جو لائن ہے یہ آپ کے جو فرنٹ پیج ہے یہ آپ ایسا کہہ لیں کہ آپ کے چینل کا ایک اوورویو ہے آپ کے لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز کا جو سارا اوورویو ہوتا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ لائف ٹائم بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ چیک کرنا چاہیں کہ لاسٹ 28 ایٹ ڈیز سے بھی زیادہ آپ ون ایئر کا ڈیٹا چیک کرنا چاہیں سب اس میں ہو سکتا ہے یہ سارا ہم سٹیپ بائی سٹیپ سارا اسٹڈی کریں گے جو سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ محمد ٹیک کے نیچے لکھا ہوا ٹوٹل جو سبسکرائبر ہیں یہ ٹوٹل سبسکرائبر اس کے نیچے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا چینل انالیٹکس نیچے اس سے نیچے دیکھیں تو لیٹسٹ پبلش کانٹینٹ اور اس کی نیچے آئیں تو یہ جو اس سے نیچے والی ویڈیو یعنی آپ کے لیٹسٹ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ نمبر وائز ادھر آپ کو شو ہوتی ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے اسٹڈی کریں گے یا آپ کو سب سے پہلے ڈیش بورڈ کا پتہ چل گیا ہے کہ ڈیش بورڈ آپ کے چینل کا آپ کو دکھاتا ہے لاسٹ ایٹ ڈیز کا اب ہم سیکنڈ یہاں پہ جاتے ہیں کانٹینٹ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سارا آپ کا جو کانٹینٹ آپ نے جتنی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں اپلوڈ کی ہیں اس سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سامنے جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ اس کو ایڈٹس ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے آپ ڈسکرپشن اس کا ٹائٹل وغیرہ یہ سارے چینج کر سکتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تھم نیل کیسے لگائیں یہاں سے تو یہ بھی اسی میں ہو جاتا ہے تو پہلے ہم سب سے پہلے آپ کو اگر اوپر نظر آ رہا ہو میں آپ کو یہ ہائی لائٹ بھی ساتھ کر دیتا ہوں یہ جو نظر آ رہا ہے ویڈیو شاٹس پلے لسٹ وغیرہ اس میں آپ کو یہ ساری آپ کی ویڈیوز اس کالم میں آپ کلک کریں تو یہاں آپ نے جو شارٹس بنائی ہے وہ اس چینل پہ میں نے شارٹس نہیں بنائے اس وجہ سے اس پہ شو نہیں ہو رہے یا آپ نے لائیو کوئی سیشنز کیے ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو اس کا اس کی لسٹ نظر آ جاتی ہے لیکن اس پہ لائیو بھی نہیں ہوا یا آپ پلے لسٹ پہ دمائے جو آپ نے پلے لسٹ بنائی ہیں وہ سارے پلے لسٹ یہاں آ جاتے ہیں آپ ان پلے لسٹ کی نیم چینج کر سکتے ہیں اس پلے لسٹ کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹوٹل ویڈیوز ویوز وغیرہ یہ سارا اس پہ شو ہوتا ہے اب اگر آپ کو نیچے آپ دیکھیں اس ان اس پینسل کے اوپر آپ کلک کریں یہ پینسل جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ پینسل ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں تو آپ پلے لسٹ کی آپ یہاں پہ نیم ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں پلے لسٹ کا ادھر ڈسکرپشن پلے لسٹ کی ڈال سکتے ہیں اس کو پبلک کرنا ہے ان لسٹڈ یا پرائیویٹ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس پلے لسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ سمپلی یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سوری مجھ سے تھوڑا سا یہ آپ ڈیلیٹ پلے لسٹ پہ کریں تو آپ کا یہ پلے لسٹ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے ہم آپ تھوڑا سا پیچھے واپس جائیں گے یا آپ کو اس کا سمجھ اس کی سمجھ آ جائی ہوگی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کالم یا یہ رو نظر آ رہی ہوگی یہ اس میں جو ہے آپ کو یہ تھری لائنز شاٹ بائی ویزیبلیٹی ویوز ریسٹرکشن یہ سارا کچھ اویلیبل ہوتے ہیں اب ہم پہلے جائیں گے یہ تھری لائنز پہ اس میں آپ کو یہ فلٹر جو ہے آپ کو یہ آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے ان پلے لسٹ میں یا ان में میں ویڈیوز میں مجھے وہ والی ویڈیوز چاہیے جیسے یہ اوپر बाय में میں آپ کو نظر آ رہا ہے موسٹ ریسنٹ ڈیفالٹ سیٹنگ پہ یہ ہوتے ہیں موسٹ ریسنٹ آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس حساب سے ویڈیوز کی لسٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے موسٹ ویوڈ ویڈیو ملے تو آپ اس پہ کلک کریں اپلائی کریں تو آپ دیکھیں سب سے موسٹ ویوڈ ویڈیو اس چینل پہ جو ہے اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ویزیبلٹی پبلک مطلب مجھے یہاں پہ وہ ویڈیوز نظر آئیں جو پبلک ہوں یا آپ چاہتے ہیں کہ انلسٹڈ ہوں یا پرائیویٹ تو میں نے پبلک سلیکٹ کیا اپلائی کریں تو جو یہ پبلک ویڈیوز ہیں یہ ساری شو ہوں گی اس کے بعد آپ پھر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ویوز کے حساب سے یار مور دین لیس دین آپ یہاں پہ مینولی ڈالیں یعنی مور مجھے مور دین 200 ہنڈریڈ ویوز کی جو ہے ویڈیو چاہیے تو آپ یہاں 200 ٹائپ کریں اور اوپر اپلائی پہ کلک کریں تو آپ دیکھیں دو ویڈیوز سامنے آ جو 200 کی ویوز سے زیادہ ہیں اسی طرح آپ پھر اسی تھری لائنز پہ دبائیں آپ چاہتے ہیں less than 200 یا میں لکھتا ہوں less than 100 ویوز والی ویڈیوز اپلائی کریں گے تو یہاں جو 100 سے less than ویوز والے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ نیچے ریسٹرکشنز کی ویڈیوز یعنی میں نے آپ نے کسی ویڈیوز پہ ریسٹرکشن جس ٹائپ کی لگائی ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ ناٹ میڈ فار کڈز والی ویڈیوز سامنے آئیں تو اپلائی کریں میری تقریباً ساری ویڈیوز اسی طرح ہیں لیکن آپ کو سکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں اسی طرح یہ فلٹر آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جیسے آپ کو ایزی لگے جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اسی حساب سے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اب سیکنڈ جاتے ہیں انالیٹکس پہ انالیٹکس کا ٹاپک اوپن ہو جائے گا اس پہ انالیٹکس میں یہ ہے آپ کے سامنے سارا ڈیٹیل آ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا بھی نظر آ جائے گا کہ ایور چینل گاڈ فورٹین ہنڈریڈ ففٹی ایٹ ویوز ان لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز اب اس کو آپ اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ تین آپشنس اس اوور ویو کانٹینٹ آڈینس اس میں اوور ویو آپ کو جیسے میں نے ڈیش بورڈ کا بتایا اس میں اوور ویو آپ کی ساری ڈیٹیل جیسے اب یہ ویوز ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں ون پوائنٹ فور کے ویوز ہیں اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا ڈیٹا نظر آ رہا ہے یعنی آپ کے لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں اتنے ویوز ہیں اب آپ چاہتے ہیں مجھے کی یہ دیکھیں arrow. یہ arrow ہے اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو لائف ٹائم کی بھی ڈیٹا کا پتہ چل جائے گا لاسٹ نائنٹی ڈیز میں لائف ٹائم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹوٹل ویوز لاسٹ لائف ٹائم جب سے چینل بنا ہوا ہے تب سے آج تک کے اتنی ویوز ہیں تو اسی طرح آپ کا کہنا چاہتے ہیں لاسٹ سیون ڈیز کا تو لاسٹ سیون ڈیز میں ٹو ففٹی سکس ویوز ہیں اسی طرح تھوڑا سا بیک واپس جائیں گے آپ اس طرح سوائپ uh, کریں تو آپ کو یہ واچ ٹائم آورز جو نظر آ رہے ہیں یہ لاسٹ ٹوینٹی ڈیز کی ہیں اس پہ کلک کریں آپ کو جو ہے سامنے لاسٹ 28 ایٹ ڈیز کی ہی نظر آ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لائف ٹائم کے پتہ چلے تو لائف ٹائم کے اس کے اتنے 268.9 268.9 اڑسٹھ جو ہے واچ ٹائم ہے اس چینل پہ تو اسی طرح آپ جتنے بھی وقت کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے اسی طرح پھر بیک آئیں سوائپ uh, کریں تو آپ کو سبسکرائبرز نظر نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کے لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز میں اتنے سبسکرائبر ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ لائف ٹائم سبسکرائبر کتنے ہیں ون فورٹی ہیں تو پلس ون فورٹی ہیں اسی طرح آپ بیک آ جائیں اب نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹاپ سوری نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹاپ کانٹینٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ہائی لائٹ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایزی ہو سمجھنا اس کو اس پہ آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹاپ کانٹینٹ جو آپ کی چینل پہ ویڈیوز ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ جو رینک کر رہی ہیں یعنی آپ کی ویڈیوز میں سب سے اچھی ویڈیو یا ٹاپ دیکھی گئی وہ ویڈیو آپ کو اسی ترتیب سے جو ہے شو ری ہے تو سب سے پہلی جو ٹاپ پہ ویڈیو ہے وہ یہ والی تو اسی طرح نیچے آپ آئیں تو آپ کو یہ ریئل ٹائم نظر آ رہا ہے اب ریئل ٹائم کیا ہے کہ ریئل ٹائم مطلب لاسٹ 48 ایٹ آورز میں لاسٹ فورٹی ایٹ آور میں یہ ریئل ٹائم لاسٹ فورٹی ایٹ میں آپ کو uh, کتنے لوگوں نے یا کتنے ویوز آئے ہیں لاسٹ ٹوینٹی فورٹی ایٹ آورس کے جو اس پہ آپ دیکھیں کلک کریں تو آپ کو یہ ساری uh, جو آپ کا کانٹینٹ ہے ویڈیوز پہ نظر آ جاتے ہیں, اس پہ کس, کتنے ویوز ہیں یا کتنے کلکس ہوئے ہیں لاسٹ سکسٹی منٹس کی بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں آپ سکسٹی منٹس کی کریں لاسٹ سکسٹی منٹس میں فائیو ویوز ہیں وہ تھوڑا سا فیڈ بیک آ جائیں تو آپ دیکھیں سیکنڈ آپشن کانٹینٹ پہ آپ کانٹینٹ پہ جائیں تو کانٹینٹ بھی بھی آپ کو جو ہے نظر آ جاتا ہے ویوز یہ تو ہم نے چیک کر لیا اب امپریشنز یعنی امپریشنز وہ ہوتا ہے یہ جو آپ کو سیکنڈ آپشن نظر آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں امپریشنز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے تھم نل پر کتنے لوگوں یعنی مطلب یوٹیوب نے آپ کے تھم نل یا لوگوں کو کتنا آپ کے کانٹینٹ کو جو ہے سامنے شو کرایا گیا ہے یعنی یہ شو کہاں سے ہوتا ہے آپ کے تھم نل کو لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لاسٹ امپریشن جو ہے لاسٹ चाहते ایٹ ڈیز کے آپ کو دکھا اب آپ چاہتے ہیں مجھے سارے لائف ٹائم کی جو ہے امپریشن پتہ چل جائیں تو اس کے لائف ٹائم کے امپریشن جو ہے 31,767 امپریشنز ہیں اسی طرح امپریشنز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ امپریشنز کلک تھرو ریٹ جس کو ہم سی ٹی آر کہتے ہیں یہ اس پہ ہم کلک کریں تو یہ دیکھیں امپریشن کلک تھرو مطلب ویڈیوز جو اس میں نظر آتی ہیں یوٹیوب پہ اس پہ لوگ کتنا پرسنٹ کلک کر رہے ہیں اس کو کلک تھرو ریٹ کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو لاسٹ 28 ایٹ ڈیز ٹو لائف ٹائم کی بھی چیک کر سکتے ہیں لائف ٹائم اس کا سی ٹی آر جو ہے فور ہے جس طرح آپ بیک آ جائیں تو آپ کا یہ ایوریج ویو ڈیوریشن بتاتے ہیں اب یہ ایوریج ویو ڈیوریشن کیا ہے کہ آپ کی ویڈیوز ایوریج ویو ڈیوریشن آپ کے ویڈیوز پہ کتنا ہے کیا آپ کی ویڈیوز کتنی ایوریج ہے اس کے دیکھنے کی لاسٹ 28 ڈیز میں ٹین بتا رہا ہے اس طرح لائف ٹائم چیک کریں اس چینل کا تو لائف ٹائم اس کا ایوری ویو ڈیوریشن سیون منٹ سیون سیکنڈ ہے تو امید اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اس طرح اب نیچے آ جائیں تو یہ وہی ٹاپ ویڈیوز ہیں ٹاپ ویڈیوز جو آپ کے سب سے زیادہ ویوز اور ڈیوریشن پہ ہیں تو یہ اسی لحاظ سے لسٹ ہیں نیچے اگر آ جائیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاؤ ویورز فائنڈ یور ویڈیوز یعنی اس پہ آپ کو یہ شو ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ اس میں آپ کو یہ شوت ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں آڈینس ہیں یہ کہاں سے کیسے آپ کی ویڈیوز جو ہے ان کو ملتی ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پلے لسٹ سے 398 ویوز ادھر سے آئے ہیں براوز فیچر سے 373 سیونٹی آئے ہیں چینل پیجز سے اتنے آئے ہیں سجیسٹڈ ویڈیو سے اتنے آئے ہیں یوٹیوب سرچ سے اتنے آئے ہیں ایکسٹرنل سے اتنے آئے ہیں نوٹیفیکیشن یعنی مطلب جنہوں نے نوٹیفیکیشن بیل آن کیا ہوتا ہے ان کو نوٹیفیکیشن جاتا ہے ان کو ادھر سے ملا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل اس کی ہے یہ بھی آپ کو جو ہے لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز کی نظر آ رہی ہے شام آپ چاہتے ہیں مجھے لائف ٹائم کی پتہ چلے تو یہ لائف ٹائم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اسی طرح آپ بیک آ جائیں تو آپ کو سائڈ پہ آپ دیکھیں تو سوائپ کریں ادھر آپ کو پلے لسٹ فیچرنگ یو آ جاتا ہے ویوز کس پلے से سے آ رہی ہے تو یہ آپ لائف ٹائم کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تین پلے لسٹ جیسے میرے ہیں تو اس میں سے آپ کی سب سے زیادہ جی میل کوئریز پہ آیا ویڈیوز ٹوٹل تو یہ اس کے بعد آپ یعنی یہ جو کھانا آپ کو نظر آ رہا ہے یو یہ والا اس میں آپ کو یہ آ, یہ اس کا ڈیٹا ہے کہ یہ یعنی لاسٹ 28 ایٹ ڈیز میں یہ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کا ہی چینل وہ کیا کہتے ہیں چینل جو ہے اس کے تھرو پہ آیا یعنی ایسا کانٹینٹ جو لوگ سرچ کرتے ہیں اور اس پہ آ, جو ہے آپ کو آ, آپ کے چینل کو جو ہے کیچ کیا گیا ہے تو اس پہ یہ کسی اور کے چینل پہ بھی ہو سکتا ہے لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز کا ویس پہ واٹ از یوٹیوب مینجمنٹ سروسز یہ میری اپنی ویڈیو کا ہے اسی طرح آپ کے یہ ابھی یہ ایک ویڈیو سب سے نیچے دیکھیں تو بزنس آئیڈیاز ٹو ٹونٹی تھری اس کے تھرو پہ میری مطلب جس جگہ پہ میری ویڈیو ریکمنڈ کی گئی ہے یعنی ایک بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی ویڈیوز کی نیچے میری ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہے تو یہ وہ ڈیٹا سارا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک بندے انڈیا میں ایک بندے نے یہ ویڈیو ڈالی ہے اس کی نیچے میری ویڈیو بھی تھی لوگوں نے ادھر سے دیکھی ہے تو یہ یہ اس کے لیے یہ ڈیٹا ادھر سے شو ہوتا ہے تو اسی طرح یوٹیوب سرچ ٹرمز بتاتے ہیں کہ آپ کی کون <coughs> سی ویڈیو سرچنگ سے آئی ہے یعنی لوگ سرچ کرتے ہیں جیسے ایک یہ بشرا اقبال لکھا ہوا ہے میں آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی رہے یہ بشرا اقبال جو لکھا ہوا ہے نا اس پہ اگر ہم کلک کریں یہاں سے سوری کلک نہیں ہوتا یہاں بشرا یعنی لوگوں نے جو ہے سرچ کیا ہے چینل آئیڈیاز ٹو ٹونٹی یا بشرا اقبال اس میں جو ہے میری ویڈیو بھی ریکمنڈیڈ ہے تو ادھر سے یہ ویڈیوز دیکھی گئی ہیں تو یہ سرچ پہ یعنی یوٹیوب سرچ انجن میں لوگ ٹائپ کرتے ہیں نا جیسے میں ٹائپ کروں وائی ٹی اسٹوڈیو کیسے یوز کرتے ہیں اس میں جو ہے کسی اور بندے کی بھی ویڈیو آپ میری ویڈیو کے بعد اس کی ویڈیو کلک کرتے ہیں تو یہ یوٹیوب سرچ ٹرم میں اس طرح آتا ہے اسی طرح آپ سوائپ کریں تو ایکسٹرنل سائٹس اور ایپس کا اپشن آ جاتا ہے اس میں کیا ہے یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ ایکسٹرنل ایپس یعنی گوگل سرچ یا آپ کے واٹس ایپ فیس بک کے تھرو سے لوگ نے آپ کے چینل کو سرچ کیا یہ اس کا ڈاٹا ہے یعنی آپ لائف ٹائم بھی کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار واٹس ایپ سے اتنے آڈینس آئی ہے یا فیس بک سے یا فیس بک میسنجر سے اتنی آئی ہے تو یہ سارا کچھ اس کا ڈیٹا آپ کو شو ہوتا ہے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو یہ لکھا ہوا آتا ہے کی مومنٹس فار آڈینس ریٹینشن یعنی ان میں کون سی آئی ڈی یا کون سی سوری ویڈیو ہے جی یا مومنٹ ہے یا کلپ ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی آڈینس رکی ہوئی ہے تو یہ اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو یہ سارا نظر آ جاتا ہے کہ انٹروز میں یہ دونوں ویڈیوز کی وجہ سے میرے جو آڈینس ہے وہ رکی ہوئی ہے یا سٹل واچنگ یہ ویڈیو ابھی بھی سٹل جو ہے اس میں ہے واچنگ لسٹ میں وہ یہ دو ہیں تو یہ ٹرم اس کے لیے ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ آڈینس نظر آ رہی ہوگی اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریٹرننگ ویورز اس پہ آپ کلک کریں یہاں آپ کے پاس جب ریٹرننگ ویورز میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ وہ ویورز دکھاتے ہیں یا وہ سبسکرائبر یا وہ آپ کے لوگ یعنی آپ کی ویڈیوز پہ جو لوگ آپ کی کانٹینٹ کے لیے واپس آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا آپ کے چینل پہ آ گئے ہیں لائف ٹائم پہ ہم کریں تو ہمارے پاس لائف ٹائم کا بھی ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ اس کو شو کر سکے تو لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز کا ہی ہمارے لیے آسانی سے بتا رہے ہیں اسی طرح آپ کو سائٹ پہ سوائپ کریں تو آپ کو یونیک ویورز نظر آ جاتے ہیں یونیک ویورز کا ڈیٹا اس پہ نظر آ جاتے ہیں یعنی اس میں سے مختلف ویورز ہوتے ہیں جو سبسکرائب نہیں کرتے اور شو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے چلے جاتے ہیں وی چینل پہ تو یہ ان کا بھی آپ کو جو ہے سارا وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ سبسکرائبر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز میں سبسکرائبر کتنے ہیں اس کو لائف ٹائم یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا اس کے بعد آپ کو یہ جو اپشن نظر آ رہا ہے وین یوئر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا when your viewers are on YouTube یہ ابھی اس چینل پہ اتنا ڈیٹا نہیں ہے اس وجہ سے یہ نہیں شو رہا جب آپ کی چینل گرو ہوگا تو اس پہ شو ہوگا کہ یار اس پہ کس کس وقت میں آپ کی آڈینس جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ اسی انہیں وقت میں آپ جو ہے اپنے ویڈیوز کو اپلوڈ کریں کہ وہ جلد سے جلد دیکھی جائے کیوں جو ویڈیوز فسٹ ون آور ٹو ٹو آور میں زیادہ دیکھی جائے وہ جلد ٹرینڈ میں جاتی اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں ایج آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایج کا اپشن یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں میں ایج کا یہ جو جو آپشن ہے یہ اس میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز یا آپ کی ویورز جو ہیں وہ کس کس ایج کے ہیں یعنی تھرٹین ٹو سیونٹین ایئرس کے زیرو ہیں وہ اس چینل پہ تقریباً 18 ٹو 24 ایئرز کے اور آدھے سبسکرائبر جو ہیں 25 فائیو 34 ایئرز کے ہیں اسی طرح آپ کو جینڈر بتاتے ہیں نیچے جینڈر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میل جو ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ ہے فیمیل فور پوائنٹ سکس پرسینٹ اور آپ کو یہ نیچے آئیں تو ٹاپ جیوگرافی بتاتے ہیں آپ کی ویڈیوز کس کس ملک میں یا ریجن میں دیکھی جاتی ہیں ابھی میرے یہ ویڈیوز پاکستان میں سکسٹی سیون پرسینٹ ہیں اسی طرح اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو یہ سارے ڈیٹیل لائف ٹائم بتا دیتا ہے کہ یار سیونٹی پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں زیرو انڈیا میں اسی طرح آپ نیچے آپ کو یہ سب ٹائٹل کا بتاتے ہیں کہ آپ کی کس ویڈیو پہ نو سب ٹائٹل ویڈیو جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اردو والی ہیں انگلش میں تو یہ واچ ٹائم فرام سبسکرائبر یعنی یہ ابھی آپ کو یہ والا آپشن آپ کلک کریں لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے سبسکرائب جو لوگ ہیں انہوں نے سیونٹی فائیو پرسینٹ آپ کو واچ ٹائم دیا انہوں نے آپ کی ویڈیوز سیونٹی فائیو پرسینٹ دیکھی ہیں اور جو نان سبسکرائبر ہیں جو آ کے صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کی ریشو جو ہے ٹوئنٹی ہے تو امید ہے یہ آپ کو انالیٹکس کی سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا کمنٹس کا سیکشن یہ کمنٹس کے سیکشن میں آپ ابھی فی الحال یہاں کمنٹس ہیں نہیں تو یہاں آپ کو شو کمنٹس جو آپ کے چینل پہ لوگ یا ویڈیوز پہ کمنٹس کرتے ہیں وہ یہاں پہ شو ہوتے ہیں آپ کو یہ تھری لائن نظر آ رہی ہوں گی اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ فلٹر آن ہو جاتے ہیں اس میں آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے وہ والی ویڈیو سوری وہ والے کمنٹس سامنے چاہیے جن کو میں نے رسپونڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اپلائی کریں تو آپ کے پاس یہ کمنٹس آ جاتے ہیں ان پہ میں نے رسپونڈ کیا ہے ان کو ہارٹ دیا ہے کمنٹ کیا ہے تو یہ وہ سارے کمنٹس ہیں اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آئی ہیو اینڈ میں نے سب کو ریپلائی کیا ہوا ہے اس لیے یہ شو نہیں ہوگا لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ان سبسکرائبر کے کمنٹ نظر آئیں جن کے سبسکرائبر سو سے زیادہ ہوں یا ایک کے سے زیادہ ہوں ٹین کے سے زیادہ ہوں ہنڈریڈ کے سے ون ملین ٹین ملین تو اسی حساب سے آپ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ہنڈریڈ سبسکرائبر والے لوگوں کے مجھے کمنٹ نظر آئیں تو اس کو اپلائی کریں یہاں پہ ابھی کسی کا میسج ہے نہیں تو اس وجہ سے نہیں شو ہو رہا اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے جو ہے وہ والے کمنٹس نظر آئے جس میں کویشچن ہے تو اسی طرح آپ نے یہ چیک کر کے یعنی میں ان کو چیک باکس کر کے اپلائی کرنا ہے تو وہی وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ کمنٹس کا سیکشن آ جاتا ہے یہ لاسٹ جو ہے ان کا جو ہے اس پہ آپ کو یہ سارا ڈیٹا بتاتا ہے کہ یار آپ پارٹنر پروگرام میں کیسے جو ہے حصہ لے سکتے ہیں یا آپ کا چینل مونیٹائز کب ہوگا تو اس کی ریکوائرمنٹس آپ کو شو کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ٹو اپلائی ایک سو ایک ہزار آپ کی سبسکرائبر ہونے چاہیے اور چار ہزار گھنٹے پورے ہونے چاہیے اگر شاٹس بناتے ہیں آپ تو آپ کے تین مہینوں میں ٹین ملین ویوز ہوں تو آپ پھر ادھر آپ کو تیسرا جو پاس چینل ریویو کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کے بعد اس کا ریویو کا جو ہے ادھر میسج آئے گا کہ یار آپ کی یہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی اب آپ کا چینل ریویو میں جائے گا تو یہ پیج اس کے لیے اس پہ آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں ایڈز وغیرہ شارٹس یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ اس پہ آپ کو یہ آپ ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ادھر ویڈیوز بھی دی ہوئی ہیں شارٹ فری ایڈ بھی دی ہوئی ہیں سب کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے تو دوستو آج وائی ٹی یوٹیوب جو وائی ٹی اسٹوڈیو ایپ کے بارے میں جتنا ہو سکے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دوستو ویڈیو لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت فی امان اللہ